Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg har syet en fin kjole her, med en elastisk afslutning i ærmet. Og jeg vil gerne vise jer, hvordan man laver sådan en fin elastisk kant på en nem måde. Her har jeg mit ærme, som passer til sådan en lille pigekjole. Og Det jeg har forberedt, det er, at jeg har lige bukket kanten rundt. Det har jeg gjort med en sømfolder. Og hvis du vil se, hvordan man bruger en sømfolder, så har vi en video på vores YouTube Stof med at bruge sømfolder til din symaskine. Jeg starter med at markere, hvor min elastik skal være. Og den skal være cirka 5 cm fra den nederste afsluttede kant. Så jeg lægger min øh, strygelinjeal på her. Og så kan jeg markere igennem linealen, hvor jeg skal sy min elastik på. Så har vi markeringslinjen på, hvor elastikken skal syges på. Og jeg har også lige brug for at vide en position, Så jeg har noget at holde min elastik til, så jeg folder den lige her ret mod ret. Og så markerer jeg her. Der får den simpelthen lige et ekstra lille kryds, så jeg ved, at det her det er halvvejen. Det, jeg markerer med her, det er min øh, friktion strygetus, så alle markeringerne forsvinder, når de får varme. Og så har jeg så min elastik, og det er sådan en klassisk øh, bukseelastik mellem 6 og 8 mm med et fint blødt stræk. Den skal jeg også lige have lavet markeringer på, fordi jeg forventer, at min Håndledet til sådan en lille pigestørrelse skal være cirka 18 cm i elastikken. Så jeg markerer på min elastik og jeg gør det altså lige sådan cirka 5 cm ind, Og så skal jeg så have de 18 cm, men jeg skal have mit midtvejspunkt. Så jeg måler lige ind her med 9. Og 9 igen. Og der. Så har jeg simpelthen størrelsen. Og i og med, at når man altid skal lave to ærmer, så er vi sikre på, at vi får den samme mængde rynk på begge ærmer, når vi laver det andet med en til med 18 cm. Så har jeg sat mig her ved symaskinen. Jeg har en 80-nål i og en almindelig god polyester sytråd og så skal jeg indstille symaskinen, Og jeg skal vælge sømmen, der hedder Tristing Zigzag. Den finder jeg herinde. Det er altså en zigzag med tre små skridt ud til hver spids den er på samtlige sygemaskiner. Jeg vil gerne have lidt mere stinglinge på, så jeg er sikker på, at jeg kommer godt frem af. Og de 6 mm, de skal svare sådan nogenlunde til bredden af elastikken. Den her lige, jeg tror, den er 7 mm. Så cirka bredden af elastikken, indtaster I zigzag til. Og så er jeg klar til at starte, og jeg har min markering på elastikken. Og den skal jeg jo så ligge helt ud ved kanten af Stoffet. Og grunden til, at jeg har denne her snip, det er fordi nu starter jeg lige op, så tråd og nål har fat i stof og elastik, og så skal jeg have fat i elastikken bag ved. og nu har jeg jo et godt stykke at tage fat i. Det havde jeg ikke haft, hvis jeg havde startet elastikken op helt inde fra kanten. Så har jeg min midtvejsmarkering, og den skal jeg trække ud til min midtvejsmarkering på ærmet. Så jeg har altså et godt tag i elastikken bag ved trykfoden og foran trykfoden, og jeg har fint min streg at styre efter. Så der bliver ingen slinger i valsen her. Og så sikker jeg hen over elastikken. Hvis man har brug for et pusterum, så er det faktisk en god idé at bruge. Nålen nede-knappen, så man får maskinen til at stoppe med nålen nede, så får man ikke brudt sin søm. Og jeg fokuserer igen på min midtvejsmarkering. Så stopper jeg, og maskinen stopper med nålen nede. Og så har jeg min slutmarkering, som jeg skal have til at passe med det yderste af ærmet. Og ved at have min hånd bag ved trykfoden, har jeg en fin flow. Jeg modarbejder ikke symaskinens transport. Sådan her, og helt ud til kanten. Og så har jeg zigzagget elastikken fint på her og rynkerne de fordeler sig. Men jeg kunne nu godt tænke mig at få lidt mere ud af den her elastiske rynk, så den skal lige en tur forbi øh, dammstrygjernet. Så lægger jeg mit ærme her på mit strygestykke med elastikken op efter. Og så har jeg muligheden for at dampe. Jeg sætter altså ikke strygeren helt ned på, og jeg håber, I kan se, hvad der sker. At elastikken arbejder og trækker endnu mere sammen, og den får en tur hele vejen her henover. Og man kan også give den en tur for ret siden. på den måde får jeg super fine rynker pænt fordelt ind imellem zigzag-springene her, og en blød elastisk afslutning. Så er der bare tilbage nu at sy ærmet sammen hen over elastikken med en almindelig ærmesøm her, og så har man lavet en super fin manchet. I kan se her, hvor Matchende trådet gør simpelthen, at man næsten ikke fornemmer, at der er en sammensyning her, hvor elastikken er rynket på. Så gode fif til at få flotte elastiske kanter.